Ultima ori, victorie pentru Tudor el Toader la CSM. Decizia de încurcare a independenței justiciei, revocat.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 Dorel Toader, referitoare la dosarul Belina din conținutul documentului reiestugliniere iul ce demnitarul nu a înducat independent ca sistemului judiciar, au declarat, pentru Mediafax, sursă din sistem.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 A declarat ce legalitatea unei hotărâri de guvern nu o verific procurorul, ci judectorul specializat în contencios administrativ.